Lento týpí do vojné, što roli nemajú Lento týpí do vojné, što roli nemajú Ukorč mi hromada, kaz do veša Kere gru týpí na zobi ja sobi poradiat Ak udobno iznadrobiti, tatez musí iti Ak udobno iznadrobiti, tatez musí iti Što bude z divkami, keď postali sami Dokle vojna ne pomine, tak budú pri mami Dokle vojna ne pomine, tak budú pri mami. Ja by som tu nezabudkú, že by som im rozpýtala, ja budem zármúdku, že by som ich rozhoniala, ja budem zármúdku. O mojte šatík, každá za svojho, že by gulka metrapila na mladú hru Bila fialka, oka byla je Ivanka Oka byla je Netaju, na eša kochaju, ním dílka kochajú Oka byla je Netaju, na eša kochajú Len šami dílka ratujte, kupujte Levinečko zlatkej mi bo mi je malo cíľvej švík. Vin so vidíl a na mene nepozeral, vin so Jak pre velebnej víci špán, Vinco by chodil tu i tam, Jak pre velebnej víci špán. Červená bila ružička, Poľúbila ňa haníčka, Poľúbila ňa na sto raz, A genia nechce periu fráz. Po saďach, bol len po chlží závačach Mála v jem ho na tu, bol neznačadnú robotu Mála v jem ho na psotu, bol neznačadnú robotu Červená bila pijalka Jaký mi frajír píjalka, Víj níž robí len šest píj, A mene mladu ne ljúbí. Lemba popíjal, mu da to nalíval, Robiti doma ne Bo mu žadna ne paci, robi ti doma ne rači, bo čemu žadna ne pači, čerevena biła ruška, polubila nanička, jeć polubila žela mi na sto krát. Keď geć polubila Mám je šťastia na stokrát.